Безстрокова акція «Поверніть героїв додому» відбулася у Хмельницькому. Хто долучився до заходу і як можна стати учасником? Золота сіль. Як готується і у скільки хмельницькій громаді цьогоріч обійдеться обробка взимку доріг від ожеледиці? Хто може розраховувати на безкоштовні продуктові набори і куди потрібно звертатися, аби їх отримувати? Близько півсотні жителів обласного центру долучилися до безстрокової акції Поверніть героїв додому. Серед її учасників небайдужі містяни, ті, хто чекають рідних чи знайомих з полону, і ті, хто отримав звістку про звільнення бранців. Одна з учасниць акції, Катерина, донька звільненої з полону 17 жовтня парамедикині з псевдонімом Борисівна. Нині дівчина чекає на зустріч з мамою в рідному Хмельницькому. Зараз вона знаходиться на реабілітації. Е, найближчим часом, я думаю, днів 10-14 вона вже буде вдома. Тому Чекаємо. Хай реабілітується. Слава Богу, що на рідній землі вже. Інша учасниця акції «Поверніть героїв додому» Тетяна чекає на звільнення чоловіка з полону. Жінка з дітьми приїхала до Хмельницького з Маріуполя. Востаннє розповіла, з коханим спілкувалася 5 травня, коли повідомила йому, що виїхала з окупованої території до Запоріжжя. Каже, для нього було важливо знати, що родина в безпеці. Після цього з чоловіком зв'язок зник. 17 мая він вийшов із Азовсталі, як і інші хлопці, котрим було сказано ну, складати зброю. З того моменту я більше нічого о ньому не знаю, але крім того, що міжнародний «Красний крест» дзвонився і сказав, що дані, том, що він в кляну, є. І я сподіваюся, що він повернеться живим, здоровим. Для мене це дуже важливо. Акція «Поверніть героїв додому» триває. Наступна з них запланована на 28 жовтня. Традиційно в п'ятницю долучитися до неї можуть усі охочі.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 Ірина Трошина з матір'ю. З Харківщини з 4 квітня проживають в селі Вихилівка Хмельницького району. Жінка розповідає, кілька разів ввечері намагалась доїхати з обласного центру до села рейсовим автобусом Хмельницький – Вихилівка. Але водій до кінцевої точки маршруту її не довіз. – Є зазначений маршрут, який о 16.10 повинен їхати з Хмельницького до Вихилівки. І це є ФОП «Цнота Юрій Миколаєвич». Але чомусь він не виконує цей маршрут, узгоджений з облдержадміністрації, і не їде до села Вихилівки. Я намагалася 7 липня і 14 вересня скористатися цим маршрутом. Але він мене вигнав з автобусу. Чому не їде ввечері до Вихилівки, водій не пояснив, каже Ірина Трошина. Перевізник, що обслуговує маршрут Юрій Цнота, каже, до Вихилівки він робить два рейси – зранку і з обіду. – Її пояснили, що автобус робить два рейси. Робить ранковий рейс, робить на обід рейс, а вечірній на 16 десь рейс робиться тільки до Виноградівки, бо в зв'язку з тим, що немає пасажирів, а одної людини ніхто не буде вести. Це всі знають в адміністрації, це знають сільський радіус, це знають всі кругом. І на даний час взагалі, дуже тяжко втриматися. Перевізник говорить, до села погана дорога. І це впливає на технічний стан автобуса. Два роки люди звертаються на те, щоб зробити туди дорогу. Від Виноградівки протяжність десь кілометрів 14-15, там дорога взагалі відсутня. Тільки нощебень на насипаний і по горбах, і з горбів, кругом ями. Так що я не відмовляюся, буде дорога, буде транспорт і будуть люди, якщо не вигідно одна по один пасажир ніхто не буде в обіток робити. Ірина Трошина розповідає, до обласного управління інфраструктури, що затверджує маршрут, зверталась з запитом, на який надійшла відповідь про роботу маршруту. Потім приходила особисто до начальника управління Василя Остапчука з проханням попливати на перевізника, який не дотримується маршруту. В управлінні інфраструктури Хмельницької обласної військової адміністрації Суспільному не на камеру сказали, ситуацією із маршрутом та умовами перевезення володіють, та шукають шляхи вирішення проблеми, аби це не зашкодило автобусному транспортному сполученню. Сам перевізник говорить, якщо з управління інфраструктури буде розпорядження, зняти його з маршруту, перешкод він не чинитиме. Натомість жительки Вихилівки Євгена М'якшина та Леоніда Альошко говорять, перевізник та графік маршруту місцевих дотепер влаштовували. А їй щось не подобається. Щоб він не їде туди. Ми не хочемо, щоб вже міняли другом. От в мене дівчата в городі, ти кожен раз треба приїхати. Ти і от на що б десь сідало. Ти нехай вже буде, хай їсти. В селі кажуть місцеві, немає навіть магазину, тому рейсовий автобус єдиний зв'язок із цивілізацією. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Макарони, Олія.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 В складі його соціально такі значущі продукти це чотири вида круп, борошно, цукор, консервований горошок, згущенка, тушонка, дві пляшки олії, печиво і чай.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 заповнити заяву встановленого зразка, надати свої персональні дані, розмір доходу. Під час одного стану достатньо прийти з оригіналом паспорту і пенсійного посвідчення. Дмитро Старцун каже, минулого року роздали 6500 тисяч продуктових наборів. Цьогоріч роздадуть більше через війну. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Раз, два, в сторону рук, дві, плече.